ده عمرو يرسل اليه عمر بن الخطاب محمد بن ابي مسلم برساله خاصه من المدينه للفسطاط. مصر القديمه. يقول له من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص بلغني انك تجلس في مجلس الحكم متكئا فاجلس بين الناس متواضعا يا ابن العاص والا عزلتك. اذا عمرو تحت رقابه شديده الى العاص بن العاص اه طبعا لان انت تتكئ إيه سبحان الله لما بلغوا ان سعد بن ابي وقاص عمل باب على على باب الاماره باب الرجل قاعد في باب الأب... يعني المصلحه لها باب يعني الناس تدخل يعني طبيعي يعني. طبيعي عبر طبيعي. طبيعي قال يا ابن مستنى. هو كبير الدوران عند عمر كما م. اذا او يعني مدير التشريف سميه ما شئت اذهب الى سعد وقبل ان تكلمه اكسر الباب اولا كامر بن ابي اكسر الباب الاول وقل له يا سعد من صنع بينه وبين الرعية حاجزا حاجز الله بينه وبين رحمته في الدنيا والاخره عمر يمر ذي <تصفيق> ابل نوق ما شاء الله العز بين عليها ما شاء الله وسمينه لمن هذه النوق قالوا لعبد الله وهو خليفه وهو امير نعم نعم امير مؤمنين فا لمن هذه الابل قالوا لعبد الله بن عمر كنضمها لبيت المال <تصفيق> عبد الله بن <تصفيق> عمر غداله يا أبتي هو تاجر هو تاجر عبد الله بن عوف هي بعيدة عن بيت المال تماما لا لا لا ببيت المال <تصفيق> قال لا يتركها الناس طبعا يقول اتركوها طبعا انها ابل ابن امير المؤمنين دعوها تشرب انها ابل ابن امير المؤمنين يا عبد الله اتريد ان تطعمنا نارا في اجوافنا يوم القيامة؟ لا اله الا الله المسؤوليه شعور المسؤوليه شعور لا اله الا الله أخلق... هو شاب مثل بقيه الشباب أخلق... يعني. لا لان عشان التربح من وراء ان اباه في موقع المسؤوليه هذا ماما ما عمر صاحب الأوليات هو اول من وضع هذا القانون خدمه للناس لا خدمه لا. من الناس لا له. شوف شوف انظر عن طيب خاطر عن طيب خاطر معلش. يا ابن الحلال ليس عن طيب خاطر ما اخذ بالسيف الحياء فهو حرام هل... يا سلام القلم ده محمد ما شاء الله جميل نعم اتفضل يا سيدنا الشيخ يا ابن لا لا بد انك تحلف لا إذا انا سرقت هكذا، الاسلام يعتبرني سرقة ما اخذ بالسيف الحائف فهو حرام. فالناس تستحي يا اخي وانت وانت تجبر الناس على الحياء سيدنا عمر فطن الى هذه النقطة ان أغلق لاسمك اغلق اغلق الباب لكي لا يستغل اسم امير المؤمنين في, في مساله التربح ممنوع ممنوع ويجب ان يضع هذا قانون على مستوى كل الادارات سبحان الله. إذا أردنا أن نعود إلى أخلاقيات لا إله إلا الله لما ولي أبو بكر خلافة رسول الله طب معذرة نعم. مع. يعني نود موقفا من أحد الصحابة في الجاهلية يماثله موقف منه هو في الإسلام حتى نرى كيف غرس المصطفى عليه الصلاة والسلام فيهم أخلاقيات لا إله إلا الله ألا. عمر نفسه طيب عمر نفسه ماذا صنع في الجاهلية والإسلام ألا. الجاهلية يضحك أمام الرسول ما يضحكك يا ابن الخطاب؟ الله كان لأبي إله من العجوة يعبده من دون الله. فتركني امام الص... يعني امام الاله هذا المزعوم، ويقول له يا عمر عينك على الهك. كم كان عمرك من منقار؟ 10 سنوات، 10 سنوات. ولد عنده 10 سنوات قال فتاخر ابي. قلت يا الهي اطعمني فلم يجيبني. يا الهي اسقني فلم يجيبني، فاخذت ذراعه فاكلته فلم يتكلم. ما لم يعترض الرب المزعوم، ذراعه <تصفيق> الثاني المهم عمر أنهل إيه <تصفيق> فتذكرت غلظة <تصفيق> الخطاط م. فدخلت وجئت بعجوات بن عند امي وصنعت له صنعت يعني اله مزعوم اخر او صنم اخر وتركته، جاء ابي اين إله قابع مكانه فسجد بين يديه، انظر الى القضيه طيب. اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاط؟ قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية يا رسول الله. يا الله الله هذا هو الفيصل. الله وهو داخل على مكة يعت يحج رأى الناس يتوقفوا عند شجرة. قال ما هذا؟ قال هذ يا أمير هذه شجرة الرضوان. إن اللي تمت تحتها البيعة يعني. امم قال آه. يا بلال يا عمار أتوا بالفؤوس ساعدوني في قطع الش قطع طب. الشجرة. ليقطع ذرة الشرك التي ربما سوف تاتي يوما ليجلس الناس تحتها ويقول هنا جلس رسول الله فمن ارادت ان تحمل فلتعلق اطرها، من اراد ان يرزق المال فليأخذ فرعا، من اراد ان يفك نحسه وعمله مش عارف ياخذ ورقه منها فقطع هذا هو الخلل الذي يدخل على قضيه التوحيد